Злучилося ну, це в початку 9-го. Я знаходилася на роботі, роззвучала три громких взрива. Оксана живе в будинку, який постраждав внаслідок ранкового обстрілу міста. На момент вибуху жінка була на роботі. Вдома залишились мати та дочка. «Девітилетній ребенок вдома і мамі 70 років набираю, вони трубку не беруть, швидко почала біжати вдома, ось прибіжала і такі нас сюрпризи чекали, ой, з щастя ніхто не пострадав, це з щастя. Ну, єдине, що все імущество повреждено, от тільки літом був ремонт, пострадали всі кімнати, які є вдома». Мати жінки розповідає, щойно почула поруч перші потужні вибухи, сховала внучку. У детьій кухні з дитиною, з внучкою, і воно в перший раз як шарахнуло дитого тут у сусідів в огороді. І там три воронки такі здорові. А тоді у нас тут як ляснуло з усієї селі, злякалась Я на дитину впала і з одіялами укрилася з головою і лежала на дитині. Дитина нічого, ну боїться. Ми просто увелися а двора, бо тут у нас, вона каже, бабушка, що з моєї кімнати? Надвійли, щоб трошки дві класі російські війська обстріляли мирне населення з далекобійної важкої артилерії. Внаслідок вибуху поранень зазнала жінка, яка проходила повз Мені сказала мама, що у нас під хатою лежить жінка. Я сказала, мам, давай бігом, перетинайте її там. Там краватича, перетинайте, да вказувати там на відкладну допомогу, перетинайте її. Пояс, кажу, знімай пояс з халата, перев'язуй їй ногу, руку, що там, вона каже, тиче кров, вона злякана. Я кажу, давай одразу перев'язуй. Ну і все, і я визвала швидку. Я визвала швидку і, і потім мені перезвонили, сказали, що люди гражданські забрали її. Я. Людмила, власниця будинку, біля якого розірвався снаряд. Розповідаю, не встигла прийти на роботу, як зателефонувала її мати, яка залишилась вдома. Так, це все трапилося, дуже все несподівано. Я тільки вийшла на роботу. І така прийшла трагедія. Ну слава Богу, ми всі живі. Мама жива. Ну, так, трошечки вона вже возросна, її 71 рік. До неї це стрес, ну, як і для всіх, для нас. Я працюю в лікарні, я прийшла на роботу. Тільки піднялась у своє відділення. І вже буквально там за кілька годин хвилин по позвонила мама і сказала, я тільки йшла цим переулкам. Ще один снаряд прилетів на город Валентина. Вдома нікого не було. Це було десь у восьмого. А зрю ми коли доходили до магазину, ну я знала, десь десяти восімь було, Слухаємо, летить щось. Ми падать. До магазина не дошли. Слухаємо, що десь в нашому районі ось, ось це взорвається. Я сину кажу, не треба мені не сигарет, побігали, бігом вдома. Ми прибігаємо, син. ми коли прибігали, бо це все побачили. Один зі снарядів пошкодив центральну мережу водопостачання. На місці від самого ранку працюють комунальні служби. Попав снаряд, розірвало трубу центральну. Докапуємося до труби і побачимо ті повріження. Через обстріл у місті пошкоджень зазнав 21 приватний будинок. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкевич. Єлизавета Кротик. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.